Це село Волосівка Зборівської громади. Тут з будинку місцевої жительки зірвало частину даху. Зараз сусіди-жінки ремонтують покрівлю. Тут приблизно площа, около 100 квадратів. Зірвало з моєї сторони половину даха бляхти. Розпомагаємо всі, чим можемо. А це село Ярчівці. Володимир Белоцеркевич показує дах свого будинку. Каже, вітер зніс частину шиферу. Як кривануло, порив вітру, ну, кусти шифру, вагонка, була під суфітку побита, вагонка, все, аж туди за фігуру залетіло. Поподвірив шифр в саді, в дорозі, як все міняти треба, то я навіть не знаю, скільки шифр коштує, як коли то все зробиться тут. Також зірвало покрівлю з будинку, в якому живе Василь Бабій. Чоловік каже, вітром знесло 20 листків шиферу. На відновлення даху за його підрахунками потрібно більше трьох тисяч гривень. «Четверту частину, я би так сказав, но, Ну, Але з тої сторони, отий шифер вже летів, весь падав на хату і дирок наробив тому шифері. І то казалось би один шифер там чи два побито, чи три. Ну йо, щоб витягнути зараз з середини, то можна візити, а можна ще два-три коло нього поламати. Дивіться, шифер тут кромаляться. Гляньте отуди, до сусіда занесли. Також під час негоди в Ярчівцях впала електроопора. Через це без світла в селі залишилися 70 будинків зі 160. Дерева, стовби попадали. Відключений інтернет. Без електропостачання половину села, які задійти до цього трансформатора. У селі Ярчівці вітер також повалив 20 дерев, каже староста. Покрівлю площею 160 квадратних метрів знесло також в приватному будинку в селі Кудобинці. Голова зборівської громади Руслан Максимів розповів, суму збитків, яких завдала негода, жителям цих сіл підрахують у понеділок. «Має бути подворовий обхід, скласти відповідні акти, зафіксувати, зробити фотофіксацію, взяти відповідні довідки в метеослужбі для підтвердження, і понеділок буде засідати дана комісія. Уже будемо приймати рішення. І будемо дивитися, скільки завдала шкоди негода і по мірі можливості будемо допомагати людям з ліквідацією даних наслідків. Тарас Бурак Андрій Бодак новини на суспільному Тернопільщина.